السلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ ویلکم ٹو مائی چینل ڈیلی ویڈیو کلپس اس میں ہم آپ کو روزانہ جو ڈیلی نیچرل ویوز ہیں اس کے علاوہ جو روٹین کی ڈیلی ویڈیوز ہیں وہ بنا کے شیئر کریں گے اور یہ دیکھیں جیسا کہ آج ہم ایک باغ میں ہیں اور ये देखें कितनी खूबसूरती है इस चक में ये मुर्गा भी बीच में आ गया और देखें यहां और भी बहुत ज़्यादा हैं मुर्गियाँ हैं ये देखें जो यहाँ खेतों में सैर करती हैं और इन्जॉय करती हैं ये देखें آئی ہوپ کہ آپ کو یہ مناظر اچھے لگیں گے اب ہم اس باغ کے اندر جاتے ہیں اور آپ کو دکھاتے ہیں کہ کیسے یہ چھوٹے چھوٹے کنوں جو ہیں وہ لگے ہوئے ہیں یہ دیکھیں ناظرین یہ دیکھیں چھوٹے ہیں یہ بھی پکے نہیں اور جب ان اللہ تعالیٰ یہ پکیں گے تب ہم دوبارہ ایک ویڈیو بنائیں گے اور آپ کو یہ پکے ہوئے کنوں دکھائیں گے کیونکہ جو اورنجیز ہیں ہر بندہ ان کو بہت زیادہ پسند کرتا ہے سردیوں کی سوگات ہے لوگ بہت خوش ہو کے کھاتے ہیں بچے بڑے سبھی کا پسند پھل ہے کیونکہ سردیوں میں وافر مقدار میں پایا جاتا ہے یہ دیکھیں ایک اور پودے کے قریب ہم آتے ہیں یہ دیکھیں یہاں یہاں بھی دیکھیں یہ دیکھیں ماشاءاللہ اللہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے یہ لگ گئے ہیں اور یہ دیکھیں ابھی کون سا مہینہ ہے ابھی یہ دیکھیں تقریباً اینڈ آف مے ہے اور یہ لگنا شروع ہو گئے ہیں چھوٹے چھوٹے سے اور تقریبا نومبر کے اینڈ میں جا کے اور دسمبر کے شروع میں یہ تیار ہو جاتے ہیں اور مارکیٹ میں آ جاتے ہیں یہ دیکھیں سبحان اللہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے کتنے خوبصورت یہ لگ رہے ہیں لگے ہوئے ماشاء اللہ دیکھیں اور دیکھیں یہ باغ بہت ہی خوبصورت باغ ہے اس باغ میں دیکھیں یہاں پہ ایک اور چیز میں آپ کو دکھاتی ہوں یہاں پہ یہ دیکھیں یہ مرغیاں اس باغ میں سیر کرتی ہیں اور یہاں سے اپنی خوراک تلاش کرتی ہیں یہ دیکھیں سبحان اللہ یہ مرغے نے بھی اذان دی ہے اور آئی ہوپ کہ یہ آپ کو ویڈیو اچھی لگ رہی ہوگی دیکھیں کتنے خوبصورت مناظر ہوتے ہیں گاؤں کے یہ ہوتی ہے نیچرل خوبصورتی قدرتی خوبصورتی اور یہ گرینری بہت ہی اچھی گرینری ہے ابھی میں آپ کو لیمو کے پودے دکھاتی ہوں یہ دیکھیں ساتھ قریب میں اذان ہو رہی ہے یہ دیکھیں لیمو کا پودا ہے یہ دیکھیں چھوٹے چھوٹے لیمو لگے ہوئے ہیں یہ دیکھیں یہ بھی ابھی تیار نہیں ہوئے یہ بھی ابھی چھوٹے ہیں اچھا یہ دیکھے ناظرین یہ देखें ماشاء اللہ دیکھیں یہ لیمو ہے سبحان اللہ یہ بھی ابھی پکڑے میں ان کا ٹائم ہے یہ بھی چھوٹے ہیں یہ بھی بنے نہیں تیار نہیں ہوئے ہیں اور یہ دیکھیں یہاں پہ ابھی دیکھیں یہ مرغیاں سیر کر رہی ہیں ساتھ ساتھ یہ دیکھیں ناظرین وہ دور ہمیں ایک آم کا درخت دکھائی دے رہا ہے ابھی ہم اس کے اندر چلتے ہیں اور آپ کو اس پہ لگے ہوئے آم دکھاتے ہیں چلیں یہ ناظرین تو یہ دیکھیں ہم لوگ آم کے درخت کے پاس آ رہے ہیں اس میں میں آپ کو دکھاؤں گی کہ دیکھیں کیسے یہ ان کو کیریاں بھی کیریاں بھی کہتے ہیں یہ دیکھیں یہ لگی ہوئی ہیں یہ دیکھیں سبحان خان اللہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے یہ آم کا درخت ہے اور یہ چارہ وغیرہ ہوگا کیونکہ گندم کی تو کٹائی ہو گیا ہے لیکن یہ ملتی جلتی گندم کے ساتھ ہے یہ خوبصورت مناظر ہے یہ کھجور درخت نظر آ رہا ہے ہمیں یہ قریب سڑک ہے جہاں سے ٹریفک گزر رہی ہے چلیں ٹھیک ہے بائے اللہ حافظ آئی ہوپ کہ آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو اسے سبسکرائب کریں لائک کریں تاکہ ہماری آنے والی ہر ویڈیو آپ تک پہنچے